Zdravo in lepo zdrav vrnilovi Vitalnici. No, mi danes nismo nikam šli na izlet, zato, ker že cel dan pečemo piškote, obujamo spominje na pretekle izlete in pa ukrašujemo sprehcov. In moram reči, da mi kar paše, da no, To sem jaz, kdo je pa to? ne. Punce, a vi veste, na kolikih izlejteh smo mi lepo zgrili? Na no, no deset. Res je? A si pogledamo kakšen hiljemček? Ja. Tako smo semeli? Ja. Pa ti. Ej, imamo šepiškota speti donas. Kaj imamo? To je najboljši šepiškotki. Do sledi. Ha? Boljši. Noč hudga, če ni popoven, mi A A toka smo bili na volgarju, a ne? Ja. Poglej, tukaj smo bili na morju. Pa res. Toči kleme! Pa še svet, ne bojo prazniki spoščeni, ker ni treba, da je vse popor. In pa majte v mislih, da bolj podarila je vreden vaš čas, ki ga podarite najbližjo.